بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله شهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في السوق مدينه سماره الاسبوعي للخضر اليوم الخميس 23 23 جوج 2023 ما عطيتش شحال داير اس مطيشه خويا 160 130 تبارك الله يا يعني. رب هادشي راه زينه تبارك الله الله يلا الله. الحمد لله رخصة القضيه هذا الحمد لله الخير هذا. من وصلت الخير. الله. الله ينخو. جنوب. مئة وثلاثين محمد. مئة وعشرين. الله. القضيه راه ####الفول شحال الفول أخ... <تصفيق> <أرفوش> شحال# الفول# <فحال تصفيق> 140. 140 ريال تبارك الله شحال الخير أسي 160 الله الله ها الناس كيجيبوا مليح والله الا بصح والله الا صحتك بالله ها هو ها الناس كيجيبوا الله يحفظك خاي بارك الله الله يرضي عليك بارك الله يا ربي 160 ريال مشي الله عزال الليمون الاقاليم الجنوبيه الصحراء خاي بارك الله الليمون ديال 160 ريال مطيشه 120 130 ها ها بسله شحال خمسة درام 5 دراهم دراهم الحمد لله راه بارك الله 5 دراهم البصله ريال 120 راه زينه الحمد لله خير الله الله أي ضروري الله صحتك يا سيدي الله <سيق> <خمس الدرام>. خير تبارك <سيق> الله الخير الله رحمه <سيق> الله سبحانه وتعالى الحمد لله يا بدون مانا لا مانا لا مانا لا أمين لا مانا لا مانا لا مانا لا مانا لا مانا لا مانا لا بطاطا. لا مية وستين. لا مانا لا مانا لا مانا اللهم بارك. بصله ما جبتي بصله كملت البصله كي باهي يا سيدي. طلبتي لي القطنيه هنا خير تبارك الله. البصله غلات شويه زادت. لا لا رخيصه الحمد لله اليوم. ولكن. دايره خمسة دراهم. الهيد هي زادت الهيد شويه. ولكن ماطيشه دايره 120 والخير هذا تبارك لكن ولكن ماطيشه دايره 120 غير شويه شويه. لا لا والله إلا زينه ماطيشه هاهي. مليحه راه ما دايرهاش 120. لا 120 راه في شوف كي داير. صافي 120 راه طاحت. 120 سولتها طاحت. عاد الخضره شويه لا لا رجعها اه بطاطا 160 هذا الطبق دايره الحمد لله الحمد لله لا مزيان الحمد لله غادي شويه كتن. لا لا غادي وكتنقص الله غادي تبارك الله شحال دايره دي هادشي النخاله هادي شحال دايره الكيلو هادي شحال دايره الكيلو مية وهاد الشيء الآخر عندك ما عندكش تكييف ديال القمح ها هو كاين كاين راه راه الله يسخر خلوك تبيع وتشري سير حيد راه خسات القضية زينة سهرة الله هايا معطيتها الحمد لله موجود خير تبارك الله السوق مدينة السمارة أسبوعي للخضر بارك الله يا رب الخير موجود سهرة الله لا لا أنا قصات وصلت ستة دراهم راه القضية مزيان لا خير الحمد لله. هلمليح. شو كي دايره مطيشه الله؟ ايه خير. شحال لي الفايده سيكي تير؟ ريال. سبارك الله يا الله بخير الله آه. يحفظك. كاين الله يسلك. الله يحفظك نقص شويه ولا زاد شويه ولا؟ نقص. يوم مزيان. مزيان مزيان القضية شنو يدير ما كيشريك الوقت مزيان البيض شوف البيض وقته هادي ماشي مشكل رمضان دابا راه ماشي مشكل القضية واعرة في معطيشه البصله هي اللي هي اللي واعرة لا لا رخيص شويه لا لا رخيص الحمد لله لا لا طيح السوق طيح السوق مزيان كي داير اساليك شلينا الخيرس <تصفيق> خمسة رياله. خمسة هي كنخف بارك الله خير زين لا طاح السوق شويه طاح شويه الحمد لله خير بصله زينه بارك الله خصم المخوي نخزومها تصدير شويه دابا <تبارك> هو اللي هاد ما تصدير, <تبارك الله> <تبارك الله> <تصدير> صافي صافي تصير حيد كنوش اخويا تصير حيد صافي غادي <تصدير> لا يجو <تصدير> لا <صدير> صافي ما بقاش تصدير مليحه أخوي. صافي شوف حيد دابا صافي صافي دابا كلشي غيكتر صافي <تصفيق> الله يستر لك <تصفيق> الله يستر لك لا السوق اليوم راه طيح شويه 120 درهم دايره 500 4 درهم على حسب طبقه عندنا الاجتماعيه اللي يدي ب 4 كل كاين ريال مطيشه موجوده تبارك الله موجوده مطيشه ماشي بحال 240 دابا في المتناول كل اللي يقدر يدي كيلو كل اللي يقدر يدي جوج ماشي مشكل لا لا اليوم 240 صحيبي راه بزاف الله لا بزاف الله يكون في العون صراحه الله يكوم يلا الله يستر ليك خويا الله يحفظك الله يستر ليك <تصفيق> تبارك الله تبارك الله يا ربي خير لا والله زين بالله أحمد الله يسر لك الله الله يسر الحمد لله الطين تبارك الله تبارك الله زينة تبارك الله الربيع <تصفيق> شحال دير الربيع <الرباع> السي حكيم اليوم؟ <تصفيق> 30 ريال تبارك الله، خير موجود ودي السي حكيم؟ كيداير مع الوقت؟ كيداير لباس عليك؟ انت الحمد لله كل شي موجود. اللهم ما ديما علينا نعمة يا رب. الله يستر لك خويا حكيم. خير مشاهدينا الاعزاء مدينة السمارة، الأقاليم الجنوبية. بارك الله يا اليوم الشهر شهر شهر 23 ألفين وتلاتة وعشرين، الحمد لله كلشي رخص، خير موجود تبارك الله، الخضرة موجودة الحمد لله، بطاطا، بصلة مطيشة، والأثمنة مناسبة، هاهي بطاطا مية وستين ريال، خضرة تبارك الله، إلا الأعزاء تبارك الله، مطيشة كبيرة، خير تبارك الله. هادي مش الله لها عزه دايره سبعه الدراهم هاذي، مطيشه زينه تبارك الله. ايه سبعه الله زينه. الخضره خير تبارك الله. سير ابا لي مع راسك نقص هاد الخضره شويه. هاد الثمن. ما السيمانه. على 4 درهم 3 درهم غادي و كتهبط مطيش صافي تيتصل التام و هما على حساب الله يستر لك الله يرضى آه. خير تبارك الله الله ريال طبقه 6 دراهم الحمد لله قديره. لا لا رخصت كي داير السيد قال تقول كاين الجوده تبارك الله الجوده كاين الجوده بطاطا دايره 160 قاديره رخص فكاديره الفراغ فكاديره الفراغ 10 دراهم بالله فكاديره 10 دراهم وها 160 الخضار انا مدينه السمارة لامين ديال الخضار هو الراجل هذا آه كيقول لكم شنو كاين راه دعم أخي دعم الله يدعمنا من عند الله سبحانه و وتعالى الله أنا صبحت القضية هابطة اليوم الحمد لله القضية هاذي بخير تبارك الله الحمد لله يا رب 300 ريال بارك الله باقا شادة شوية ياك بارك الله يا الله يسر أخويا الله يسر كاو داك راه الله هذا الحمص شحال وصل 20 درهم بارك الله كو كو داير 700 ريال عاد هو الثمن اللي الله <تصفيق> الله مشاهدينا معكم اثمنه الخضر مدينه السماراء الاقاليم الجنوبيه تحياتي لكم جميعا خير تبارك الله هذه اليوم راه الصفحه ناقصه بطاطا دايره 160 ماطي 120 خضره 120 تبارك الله خير اللهم ام ديمالينا ما الله الاسعار اليوم ها اليوم صفحت شويه ناقصة الحمد لله تحياتي للمتابعين جميعا خير اللهم ام ديمالينا الله خير <أني> <الحسن مشاعرك> اه خير تبارك الله محمد يوستي يوستي بارك الله 60 ريال هذه الله بارك الله يا رب خير اه خلاص الله الله ريال قراءه محمد قراءه محمد قراءه ها محمد قراءه محمد قراءه محمد قراءه محمد قراءه محمد قراءه محمد قراءه محمد الله الحمد. الثلج لا لا صافي حيد ما بقاش حيد هو كان المشكل ارخص مزيانه سيب شحال زيد واحد ها آه كي انا راه كاينه دايره كاينه 100 ريال 120 130 صاف ها آه كي بارك الله الله 20 والله خير موجود الحمد لله آه الله يسر خاص بارك الله دي سير موجود الحمد لله اللهم ما ديما لينا نعمه يا الله كلشي كلشي موجود الحمد لله شحال دايره التفاحه سيدي 140 140 140 انت انت الله خير <تصفح> انت الله يعمر انت الدار انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت 100 100 انت انت انت والجوده والجوده الله لي آه هو. بارك الله آه ليمون تبارك الله مشاهدينا الاعزاء وايميا وايميا وايميا الحمد لله الخير وايميا الله يستر لك خويا الله يحفظك الله يستر لك الله يعاونك الله يحفظك <تصفيق> نصورك هذا لك اليوم السقره القضيه ناقصه شويه الحمد لله هذه البنات 150 خمسين الحمد لله خير الله الله يستر لك الله ولك يا الله يستر الله الله شاركنا معكم لاتمينات السوق مدينة استماره السوق الاسبوعي كما تشاهدون بشير الله عزة. ومن هنا ينتهي الفيديو من الله وإلى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم جميعا والسلام